ما تتشعبطش يا قلبي في حبال وصالهم الدايمة هتطلع في كام حول يا دوب درجة في قربهم وتقع على جدور رقبتك بسرعة البرد مهزوم بأمال خايبة ما تتشعبطش يا قلبي في حبال وصالهم الدايمة